البحار ايضا معنيين ومسؤولون على الحفاظ على الثروه السمكيه لانها تشكل مصدر عيش البحار هو وقصرته المجهزين ايضا معنيين ومسؤولون لأنه لا يعرف سوى الاستثمار في القطاع الصيد البحري المواطن ايضا مسؤول لانه يجب عليه ألا لا يشتري ويستهلك الاسماء المصطادة بطريقة غير قانونية وعدم افراط في استهلاك الاسماء. ان ثروة السمكية الوطنية ينبغي ان تستغل بعقلانية من طرف جميع المغاربة. وفي الاخير نشكر غرفة الصيد البحر المتوسطية في شخص رئيسها السيد يوسف بن جلول على القيام بمثل هذه الانشطة والتي تنبغي ان تعمم على جميع الموانئ تحسيس بخصوص تاثير تلوث البحر وخصوصا التلوث بالبلاستيك والتغيرات المناخيه على الثروه السمكيه البحريه وعلى هذا اهميه حفاظ على الثروه السمكيه من الصيد غير العقلاني والمفرط والصيد غير قانوني وغير مصرح به وشكرا بل المغرب ممنوع كاين مشكل واحد كاين الاجانب بعد مركز قرب البحر داك الشبك اللي ممنوعا كيزوروها المغربية المغرب هذا هو الاشكال الكبير الخطر اللي كاين هذه بالنسبه لديال بالنسبه للشبك، اما بالنسبه للاخ اللي قال بالنسبه للوزاره الغرفه الفلاحيه مرحبا بها ما كاين مشكل، ولكن اللي الصحافه اللي تبارك الله معنا موجوده اللي كتوصل الكلام ديالها واللي كيشوفها كلشي واللي كيقدر كلشي يتوصل بها. ان يعني جو المشكل ديال ناقشنا احنا المشكل اللي كان عندنا اليوم شنو هو؟ هو نظيف بدون بلاستيك مسؤوليه الجميع. خاصنا نتعمقوا ونعمقوا كثير فهاد أنواع ديال البلاستيك والمشاكل ديال البلاستيك وشكون اللي مسؤول وشكون هذا هادشي حنا هضرنا على المجهزين حقا مجهز هضرنا على البحاره وهضرنا على على على, على, على بابنا مزيان ولكن نسينا واحد العنصر اللي هو اللي خصو يساعد هي لا بي, ديال بي, ديال بي ديال الدور ديال لا بي في الموانئ الدور ديال لا بي في الموانئ كنشوفوا جميع الموانئ ديال المغرب راه ما كيتقمش بالدور ديالها راه كنصبروا الجبولة ديال البلاستيك في الموانئ الموانيق، وكنحملوا هنا المسؤوليه ديال البراكوس أو لا، مزيان يعني كاين واحد المسؤولية ولكن قليلة، راه هذاك كيجي كي من الواد، راه هذاك كيجي كي من الشواطئ، إذا حنا اللي كان عندنا هاد اللايف بي خدام معانا، وعندها الطواريء ديالها، ويوميا كتجمع غادي نقدروا نغلبوا، نجيو هنا على الجماعات المحلية، جامعة المحلية، جامعة المحلية إذا كانت كتجمع عاوتاني جماعة المحلية مني كيكون عندها كنشوف هنا الشواطئ كتجمع داكشي قوارب ديال# ديال بلاستيك كتجمع إدن غنقدرو نتغلبو إدن هنا كنقولو راه مسؤولية ماشي